Всім привіт, в літню жарку пору о добре клює на такі приманки як телеспінери і оберталки В цьому відео зробимо декілька варіантів із доступних матеріалів беремо болт М6 зажмемо в дріль свердлимо отвір наскрізь в 1 мм далі шліфуємо під кутом зажавши болт дрель у нас вийшов відбійник для пелюстка далі з листа латуні 0,5 робимо пелюсток для нашої блишні. обрізаємо лишній і підганяємо шліфовкою ось такі пелюстки типу лонг у нас повинні вийти вони можуть бути ширші або коротші, при потребі сріблемо пелюстки посилання на розчин хімічного сріблення залишу в описі Свердлимо отвір. Із латунної пластинки, що у нас залишилось, зробимо душку для пелюстка. Свердлимо два отвори в 1 мм на відстані 10 мм. Один від одного. Зайво знімаємо напилку. Загибаємо душку в півколу. з нержавіючого дроту 1 мм робимо каркас для оберталки зробимо немов завідне кільце на ньому буде кріпитись наш гачок збираємо нашу оберталку одіваємо болт далі кульку і сам пелюсток відступивши декілька сантиметрів робимо кільце для кріплення застіпки по вітця Далі монтуємо гачок. Ось така оберталка на окуня у нас вийшла. При потребі можна її пофарбувати в різні кольори, а також пелюстки зробити мідні або латунні. Вага блисні. 6 грам Із такого ж болта можна зробити ось такий, доволі непоганий тейлеспіннер Кернемо і свердлимо отвори в каплюшку болта Спочатку в верхній частині Потім з торця, так щоб отвори зійшли. Далі треба просверлити ще один отвір для кріплення гачка. Відступаємо 5 мм від капелюшка і свердлимо, а також свердлимо глухий отвір з торця. Монтуємо вертлюжок в нього на ебокситку. Із нержавіючого дроту 0.8 робимо скобу, кріплення гачка. Пелюсток робимо із відкривашки з банки. Розплавляємо кришечки від пляшечок, куди ж без них, до речі це один із найкращих видів пластику, не викидуйте їх на сміття, пізніше покажу що можна з них зробити, є багато ідей, а поки збираємо їх де тільки можна Монтуем наш гачок. пластик наш затвердів зробимо випуклість за допомогою колпачкової гайки молотком обережно вигнемо половину в іншу сторону збираємо наш тейлспіннер вага приманки 5,5 грам до речі, можна в пилістку вигнути ось так і буде немов лопатка у воблера що додасть дуже гарної гри нашої приманці За стіпку кріпимо в верхній отвір. Гра приманки вважаю вийшла просто шикарно. Оконець точно не пропусте таку. але згоден, що трохи треба погратися, щоб її зробити є легший варіант тейлеспіннера із монет беремо дві монетки на 5 і 10 копійок робимо розмітку під отвори, як показано у відео Свердлимо отвори. Ось таким чином в двох монетках треба просверлити отвори. а люсток можна зробити із дна, тієї ж банки в грузику на 6 грам пропилимо пас до середини І садимо на до монетки. Буга приманки дев'ять гром. Приманка буде ловити не тільки у кунців, але думаю і щука таку не пропустить повз себе. Якщо підбірка простеньких приманок для рибалки вам сподобалась, з вас вподобайка і коментар. Дякую за перегляд, бажаю всього вам найкращого.